هذه الشيلة إهداء من أم رعد وأخواتها. الآن وحصرياً استديوهات همسة فرح. هذا رعد اللي على العالية تعلى، لانة الهدروب وحصون شدادي، همة وصرار وعزيمات تجلى، يا صباح المجد والهمه خليت التكت في ميادين الفخر عزم ما هو ينضبيه، يا صباح المجد والهمه خليت التكت في ميادين الفخر عزم ما هو ينضبيه، رامة العنيا بجهدٍ وصبرٍ فات ابن هذا رعد اللي على العليات على الألانة قروبه وحصون شدادي همه وصرار وعزيمة تتجلى، لنال فيها عزب وصول المرادي بالتخرج والنجاح نالها بعزم وجهد واستحق الدكتوراه مثل ما هو يرغب وغريبة دامه برعد ظهره والسند من مناه العزته بصدخر يتشربه رعد اللي على العليات على الألانة الهجر وحصون شدادي، همه واصرار وعزيمه تجلى نال فيها عز بوصول المرادي لك حوال عز وتندل عنيه يهو غانمين الطيب والعز فيهم مذهبي آلم شط من تحوز على صب وجلد في منصة الفخار مثل وحصون حصون شدادي همة وصغار وعزيمة تجلى نال فيها عز فوصول المرادي وهوته عض اليمين عصبة مثل الجسى راية الهبل من شدادي همه واصرار وعزيمه تنتج الانان فيها عز وصور المرادي يا صباح المجد والهمه اللي تتقد في ميادين الفخار عزم ما هو ينطبي رامل العليا بجهد وصبر ما نفد ابن قوم يعتلي صفوه المجد ابيه يبرقي له هدروب وحصون شدادي همه واصرار وعزيمه تنتجلنا فيها عزب بوصول المرادي بالتخرج والنجاح نال من هدروب وحصون شدادي همة واصرار وعزيمة تنتجن فيها عز باصول المرادي لك خوالٍ عزوةٍ بن والسعاد والسعد غانمين الطيق والعز لا تنهدرو ضوء حصون انشدادي همة واصرار وعزيمة تتجلى فيها عز وصور المرادي الفرادي واخوته الهدروب وحصولا شدادي همه وصرار وعزيمه ما تنتج فيها عز وصولا المرادي ستة خمسة صفر خمسة خمسة ثمانية سبعة